U ovoj kratkoj lekciji govorićemo o glagolu Können u nemačkom jeziku. Kada hoćemo da prevedemo glagol Können na naš jezik, najčešće koristimo u prevodu glagol moći. Glagol Können, odnosno moći, u nemačkom jeziku označava umeće ili sposobnost da možemo nešto da radimo. Können je modalni glagol. Mi znamo da modalni glagoli učinu oblikuju značenje i prenose neki naš stav prema određenoj aktivnosti. Kako menjamo ovaj glagol u sadašnjem vremenu? Ich kann ja mogu, ich kann. Zatim du kannst ti možeš, du kannst. Onda imamo er, zi, On, ona, ono može. Ea er kann, zi kann, Zatim za množinu imamo wir können, mi možemo, wir können. Zatim ihr könnt, vi možete, ihr könnt. I na kraju imamo sie können, odnosno oni mogu, sie können. Ajmo da vidimo neke primere, na primer, ich kann schon gut singen. Ja mogu dobro da pevam, ich kann schon gut singen. Er kann gehen. On može da ide. Er kann gehen. Ich habe nicht kommen können. Nisam mogao da dođem. Ich habe nicht kommen können. Zatim imamo Ich kann nicht schwimmen. Dakle, ne mogu, odnosno ne umem da plivam. Ich kann nicht schwimmen. Na nemačko možemo nekada kažemo i nešto u stilu Lauf was du kannst, odnosno trči što brže možeš. Lauf was du kannst. To je to ukratko što se tiče ovog glagola. Ako želite da nastavite sa učenje, možete da kliknete na neki od videa koji vidite na vašem ekranu. To je to za sada. Pozdrav!